تعرف ابو العيس بنزحش تعرف ابو العيس على, على البيت زي صرف برسمها السين بالحرف تعرف العيس بنطاح تعرف العيس من قبل سنين على الحصن ضل في الصف مره فاني كتير منطخ مره بس لجيب تستف مره على سيوف تجيب في مدينه الوابل تعرف ابو العيس عنجد؟ تعرف ابو العيس ببراش، كله من الجيب الراس ما بيتعالي الدين بفتح شبابيك الدرج <تصفيق> هادي أصوات الصيبي بركض والحيرة للسما بتكتب لمين والله بكتب لأنا انا ليدز لتسرق من حدا أصوات الصيبي هادي أصوات أفكاره لمين والله بكتب من ديبك وقت الدب كسيدك